si chtěl čtyřkolkáře asi udobřit, tak opravdu udělal trať pro čtyřkolku úplně ideální, opravdu si to užíval. Ta první tra byla jako taková těžší, ale byly tam fešfeše nepří, nepříjemný, ale přece jenom podstatná část té etapy prostě byla písková cesta nádherná s takovým mírným aboulem a ocejpalo to, prostě, takže to bylo dobrý. Dru, druhý části ty jsme nevěděli skoro ní, It's tak do ty jsme vyrazili a bylo to krásný, široký cesty, protože to bylo původně plánovaný pro automobily a kamiony, takže to byly široké cesty, krásný, prostě na čtyřkolku se normálně odsazuje smyky, krásný drifty, nemám co bych tomu řekl, ale samozřejmě by to dlouhý, byl jsem 14 hodin, jsem seděl na čtyřkolce, takže to není nic příjemného. Já se až vím, jak mě to tělo přes tu noc dokáže prostě dát dohromady a dokonce se budím před budíkem a nemám, nemám s, tím, s těma čtyřma pěti hodinama spánku, nemám, nemám žádný problém, ale ty teploty, jak byly v Bolívii, nízký, tak tady jsou, tady jsou vysoký, ale na těch přejezdech to je, je přijatelné. noce jsou krásné a všechna čtyřkolka dojede a je, je skoro e, tak, jak vyjela, není zabahněná, je to nádherný. Když se někde projede Nějakým, nějakou řekou nebo potokem, tak je to spíš osvědčující, než, než aby člověk nedával. Takže e, mě se, se tahle etapa líbila. No je pozdě, pozdě dělat takové výsledky, ale e, já jsem nejel e, závod. Já jsem si to užíval, abych udržel nějak to místo, který, který mám. Opravdu dalo se, to, dalo se to srovnat s tím, jak říkám, že když jsme jezdili okolo mácháče. V písku prostě 120 km. Ta cesta byla široká asi 2 metry nebo maximálně 4. Lobza za lobzou a prostě jako strašně fyzicky náročný. A dnes když jsem do toho jel, tak jsem věděl, jako, co mě čeká. A celá tato, ta druhá RZ ta byla jako rychlá, takže se nedalo úplně jako by to vypustit, jako by vzhledem k nějakým jako by, výsledkům nebo něco. Takže tu druhou RZ tu jsem trošku jako by, závodil. Už mě tolik nebolí ty ramena, ale v tom písku to jako nejde ještě pořád. Ale potom ty rychlé věci, tak tam už jsem trošičku jakoby, zase stahoval ty, ten čas, který jsem asi trošku ztratil v té první rzetě. Vždycky, když si vezmu chrániče a vlastně opřu si led Brace vlastně přes ramena a přes tu klíční kost, on se takto to ukrutně bolí, takže vlastně do, mm, celý závod jsem vlastně pod práškama takže vždycky tak tři čtvrtě hodiny mě to vydrží, že můžu trošku líp závodit, pak se to samozřejmě zase ozývá, ale každý má nějaký problémy, takže jako to, takže bych to nechal spát. Dojel jsem až teď, už je tma, nevím, několika hodin, asi kolem půl jedenácté. ale když jsem projel feš Fesh ucpal jsem mi filtr vlastně sání vzduchu a musel jsem ho dvakrát čistit, aby to vůbec jelo, protože s filtrem se jet nedalo. Jinak pak byl dlouhý přejezd, neutralizace a druhá část jsem od ní startoval skoro v pátý ale chtěl jsem to dojet zhruba 250 km ještě za světla, takže rychlostku jsem dokončil za světla a ta byla teda rychlá. Jestli se dostanu nějak k výsledkům, tak si myslím, že tam budou takové rozdíly mezi přede mnou jo, s soupeřem, že nemá smysl asi to nějak hnát dopředu.